Доброго дня, шановні друзі, я Євгеній, та для вас просто Женя. А це мій оператор Максим. Для вас просто мака. Ми хочемо вам показати фільм, як знімаються фільми. Паузу. У нас, як і в кожній іншої компанії, є свій фільмний ролик. Зараз ми вам його покажемо. як просто нормальна компанія, дуже любимо музику. І навіть коли знімаємо фільми, ми її слухаємо. Ще ми дуже любимо, знаєте, що ми дуже любимо? Типи хазіровку заманили в житку, а там бджоли, а там бджоли, виволочі крилечка, а там бджоли, а ми сильно відпрацьовуємо е, факти, я дала по команді по команд, по командному сеску. Маю сказати май і мене мають дарити. Макавей оце це фільм. Мамо ой. Я. я головний трюкаш у всіх фільмах, які сняли МакЖен і я маю навіть витримати атомний взрив. А це що, мака? Це понатурі атомний взрив був, це тепер? Ви звісно, вибачте нашого маку, у нього буває дуже... Пи! Дуже любимо знімати наші фільми в чудовому місту мутанту Загілка. Тут дуже великі гори, великі сніги і великі мутанти. Вони макарне ржи, вони дуже веселі, запозичені. Ну, вважаю, що я, я маю, коротко, тут дуже файно, тут скачки такі, тут... Такі мужички, такі підтягнуті, як он до Марка, там, ну є такі, як і Софія, як Іван, коротше. Ну, а, то нічого, пауза. То ми не розуміємо, чому ми зараз захотіли знімати фільм, як знімаються фільми саме вночі. Тут ніфіга не видно, я вам серйозно говорю. Тут подивіться, єдине, що освіщає цю землю мої блискучі зуби, які... От, ой, місяць, який освітує їх. Той місяць. він дуже гарний його там ніфіга не видно І так то паузу, коротше. Ми вас трошки підманули, тому що ми вчилися в Тернопільській кіноакадемії. Там такої навіть. Ва, вам ми там вчилися, коротше. Мака включай світла. Як ви бачите, я зараз лежу на знову кріслі. Це, щоб зняти такі ролики, де я падаю, у накому ті самому приміщенні, покажи приміщення. Всього, платьі, давай мереж. Ще 그다음에... раз посередине. Короткий. Ну, ладно, розвертайся. Це потрібно дуже гарні тала плати. Бачите. Ой, чекайте. Чекайте, чекайте. Це, все, руким. Мака, покажи свою руку. Лачте, кого на талановита. Це дуже гарна рука та вами і ми дуже першаємо з нашим оператором ми, як та як те шева в страти. Завжди не дає нам всіх подякувати нашим те, телеглядачам і інтернет-хлідачам. Що вони нас підтримують і це все в мене викликає великі сльози і ви мені знову повірили. Це, щоб ви повірили, вимагає великих труднощів, тому що це талант, акторські здібності і, звісно, професіональні здібності маки. Пауза. Це ж. А, так. Дякую, що ви нас дивилися, і тепер вибачте, мені потрібно приймати вами. Пауза!